وين كان القناص؟ الفيديو اللي مبين انه في قناص فيك تدلني؟ هن كانوا ثلاث عناصر جيش هون، فوق السطح قالوا لي افتح ونزلت، هن جيش مش مش قناصين ولا مسلحين. أنا لم ما فتحت لهم الا بعد علم رئيس اللجنه وصاحب الشقه. هي شفت ابن الحرام؟ شفت ابن الحرام نتزل له شفت من الحرام وبعضهم مكمل لا هي هي هي هي هي رش هي يا هي هيدا هي يا هي هي قرب هي هي قرب اللي عم هي هي يا هي نحن بمفهومهم نحن جالي أما هني فيني قيين طالعين من صدف الأرجوان مش القوات اللبنانية بدي أرجع أكد على هالنقطة كل أهالي عن الرماني <تصفيق>